того тола не холоди взагалі ну просто ми давно цим займаємося і хотілося задати вам декілька питань якщо можна скажіть хто вишов і чого чому ви тут я познайомився з яніною Алеєвою, дуже приємно особисто знайомство а ви мене звати олена тара я похисник Науковий співробітник Інституту мистецтва знамства, фотоспортуки та національної академії муку України у Києві. Uh -huh. Ми разом з колегами приїхали дослідити салон Нижня Будаківка в етнографічному плані. Uh -huh. Тобто опитати місцевих старожилів, людей середнього віку, не тільки старожилів, в якому стані, чи збереглися, як, збереглися, як передаються традиції. Угу. чи побутують певні елементи традиційного видів традиційного побуту у вашому селі? Це громадське спілкування, яке воно було, наприклад, всередині 20-го століття, наприкінці 20-го століття, зараз. Чи існує взаємодопомога? Там що таке толока? в цьому напрямку. А в напрямку ем, родинної обрядовості це як проводили ем, весілля як відбувалися народини, хрестини, чи існували якісь специфічні для вашого села обряди, пов'язані з цими дійствами, з весільними, з родильними, з хрестильними, поховальна обрядовість і поминальна обрядовість. Потім, в якому плані ще матеріальна культура, як одягалися, що носили, як він був традиційний. Ми фіксуємо. Наша мета – зафіксувати і опитати. Ми не купуємо, ми не музей, ми, ми інститут науково-дослід. Ми, ми, ми не скуповуємо е, речі матеріальні, не хусці, не, не сорочки, не глечики, не мечі, не дукачі. Ми цього не скуповуємо, ми тільки можемо попросити Не сфотографувати, ми заміряємо, опитуємо походження, тобто це спадкова річ, на бабусі, наприклад, дукач, нам показує жіночка дукач, і ми в неї питаємо, для нас важливо знати, це чий дукач? Це бабу... мамин, бабусин, прабабусин, як передавав, як він потрапив в родину. Може це прапрадідусь -пра десь купив на ярмарку. А, і був ярмарок. Тобто, людину ми розговорюємо і опитуємо, ми наперед не знаємо, що... Про, що людина... про що будемо стати. Все веде Розумієте, Визумієте, можна з однієї речі почати, наприклад, з весілля, а закінчувати толокою, як будували тому що молоді могли перейти в нову хату, а хату їм готували. Тобто вони нам розповіли всі весільні обряди, а потім ми прийшли до традиційного житлобудування. А потім ми питаємо, а господарські споруди які були? І вони почнуть розповідати про саж, про хліб там ще про щось. А як будували? А які існували обряди? Як обирали місце під хату? Тобто розумієте, розмова може, Це Дуже цікаво. Ну, справа річка. в тому, що ви тут почнете з і тут була толока, в першу чергу. Я да. так кажу, так. О, а ще одне питання, скажіть, будь ласка, де оця інформація буде зафіксована? Тобто ви розповідаєте, що це все буде фіксуватися, це, так? Угу. Де ми зможемо її побачити, де ми її почуть по зможемо. По-перше, за е, роботою за Результатами щоденних експедиційних досліджень, тому що ми не тільки ваше село обстежуємо, і Лохвітський район В на сайті нашого інституту ми щодня публікуємо свої такі короткі враження спочатку, бо це короткі польові етнографічні нариси, про щось, що нас вразило найперше. Потім всі ці інтерв'ю, вони будуть розшифровуватися uh -huh. і зберігатися в науковому архіві. При інституті існує науковий архів, uh -huh. де зберігаються всі ці матеріали. Записи інтерв'ю, це записи обрядів, розповіді, uh -huh. усна історія, тобто історія села, це усна uh -huh. історія. Uh -huh. І в принципі ми плануємо, ну це в планах. Видавати ну таку книгу за результатами експедиції по Лохвищині, Тобто це буде одна книга, Так, да, присвячена саме селам Лохвицького ра.цького Це планується будь-яким. Ну я не знаю, знаєте, видається м, їженідельник, наприклад. Ну таке не, російське ми слово. це плануємо як монографію, ага, як монографії кінцевому варіанті, тобто книгу. Тобто це буде одна книга, і практично десь ми зможемо дізнатися від кого, де її зможна купити, тому що не захочеться її отримати цю книгу. Ну звичайно, я розумію, що звичайно захочеться купити, але це ж тривалий процес, розшифрувати матеріал, написати. От ми в одному селі, наприклад, вчора ми були в Гамаліївці, ми там записали з колегами, які ще беруть інтерв'ю з церковного старости, ми там записали 5 годин інформації, 5 годин. Це е, їх треба розшифрувати, ну звісно. Тобто на п'ять годин це треба. Ну я не знаю. Ну може днів, дні, ну тиждень, тому що треба втоковуватися в мови. От потім е, це розшифровується, потім це осмислюється. Тобто йдуть порівняння сіл, якщо, наприклад, взяти одну тему, тему весілля, да? е, порівнюється, е, в одному селі е, ходили дівчата просто з ціпком запрошувати на весілля, так. в іншому селі це називали кінь і в нареченого, і в нареченої. Ну, назва різна, а так. суть одна була. А, суть правда, одна. Да. а в іншому селі ще якось. Тобто, треба порівняти всі записи, бо в голові ж все не отримаєш. <гум> Плюс, е, не тільки... От я, наприклад, спеціаліст з одного якогось напрямку, і я збираю тільки той напрямок. Ні, я збираю все, що людина розповідає. Тому що час спливає, щось втрачається, уже і не повернути тих знань. От, ви не наприклад, ви можете люди, правда, що... сказати. No. І це все... Воно буде зберігатися, як то кажуть, поетично, в аналах історії, тобто в архіві. Може, через 15-20 років хтось захоче повернутися до цих матеріалів і порівняти, що там було у 2020 році, а що там через 15-20 років, наприклад. Я і... трошки доповню і... тут. -ки... -ки... Чому це важливо, якщо ситуації до кіндивни? У 20-х роках? 20-го століття етнографічна комісія якраз і займалася цим, щоб по всій Україні, але вони не могли так їздити. теж фінансові. Ну, завжди наука просто. впирається в, в фінансове питання. То тоді респонденти, навіть школярі семикласники, опитували своїх бабусь, фіксували, ну їм розсилали питальники, звичайно. Е, Щось це пригадує от І от матеріали, це, усе, скажіть, Миколи, коли це полу? 20-ті роки. 1927-й до 30-го, бо тоді вже колективізація, ну, най такі наймасштабніші дописи, Десь Звідки фиксуються. ця інформація, пам'ятаю, була да, у мене, в голові, да, була така... Да, да. Етнографічна комісія при ВУАН Всеукраїнській академії наук в 20-х роках працювала і збирала ці матеріали, і тепер ми можемо порівнювати. Це, звичайно, небо і земля, що тоді фіксували, що тоді знали, і те, що зараз лишилося, бо, ви розумієте, що ці історичні події, вони невілювали всі знання, колективізація, анти... процес потім mm -hmm. постійна робота в колгоспі і в неділю працювали хоча за тради традиційних уявленнях щоб працювати в неділю, правда? Це гріх. День mm, присвячувався mm -hmm. Богу mm -hmm. радянська влада. Якщо можна, не я тут трошечки ставлю mm -hmm. просто mm -hmm. такого вам. не наукового, а практичного практичне слово, тому що ми ініціювали це дослідження, ініціювали його в тому числі через те, що по що що нас сказала Олена, в 20-х роках проводилися попередні минулі польові дослідження, але коли я з до Інституту військового з питанням знайти якісь інформацію, якусь по Лоховичині за той період, тому що у мене тоді стояло для мене завдання скласти етнографічний і культурний портрет Лохотського регіону. Угу. Та? Угу. А, фактично жодних матеріалів по інформації. ніде нема. Є окремі невеличкі такі там вкраплення, які не дають ну розуміння взагалі етнографічного культурного портрету регіону. Uh -huh. а, і ця ідея провести це дослідження. Вона ще минулого року з'явилася. Коли ми почали з пани, з пані а, Галиною Борисіною Бондаренко, яка а, так сьогодні да, є в нашій експедиції. Вона просто зараз в іншому селі працює. Вона керівник а, ні, вона сьогодні в Лохвиці. Працює yeah. досвідці. Uh -huh, вона керівник нашої експедиції. Ми вже рік фактично хотіли зробити оце дослідження а, і я обіцяла це ну така моя позиція була в тому числі і перед громадою що ми максимально зробимо доступними результати польового дослідження для широкої громадськості яким чином це зробити надати там розшифровані матеріали чи це буде якісь файлообміни, чи це буде якийсь там окремий я не знаю сайт да, чи ресурс з якого можна буде це скачати Мені наразі важко сказати, бо це дуже великий обсяг інформації. Яким чином можна його надати, як з ним працювати, кому чи він буде там надаватися за запитом і так далі, я ще сказати не можу. Але позиція така моя була, і зараз вона є, що ми робимо це для збереження історії, для тих людей, кому потрібен цей наявний історичний фундамент. Не Який для того, шанс що... є для того, uh -huh. що ви зберете масу цієї інформації, ви її систематизуєте, ви її знайдете, складете в якесь окреме місце, а потім на якомусь етапі ви зрозумієте, що додати їх в масу, оце інформації, uh -huh. буде неможливо, і ви скажете, а, все, нехай, де? Я не до кінця, можливо, <зас> зрозуміли та? питання. Так? Ви, скажімо так, <зас> от, чому я за це забалакав? <зас> Тому що в більшості випадків <зас> на кінцевому... Можна запинитись? <зас> Юра поїхав з моїм рюкзаком на задньому сидінні. Та він тут, на... якщо по місці крутиться, то він тут назнається. По-моєму, бутефонт. Я вибачаю, що тут Одну хвилиночку ми зараз. А якщо я помиляюсь, тільки що виїжджала за місць. Та машина, там машинна машина. Значить, запитання таке де гарантія того, що коли ви зберете цю інформацію, ага. систематизуєте її, ага. збережете, скажімо так, і вона буде вже відома, тобто ця інформація буде доступна для отримання людям, і потім в кінцевому етапі ви зрозумієте, що у вас немає, не вистачає якихось сил чи можливостей для публікації надання людям цієї інформації, тобто ну, там ну, сайт неможливо буде створити, чи можливо публікації книжки, не вистачає ага. там і коштів, і ви скажете, а нехай вона залишається, тобто не отримує люди, люди цю інформацію. Де ага. от Тут Це ще питання, питання до людей, угу. в якому вигляді ця інформація їм потрібна. Угу. А, тому що зараз першим етапом, без якого нічого неможливо, є польове дослідження, збір інформації. Це важко, дійсно, І да. основною метою ми ставили саме збір інформації, угу. польове дослідження, щоб вони були. Угу. А, тому що якщо, знаєте, ми будемо одразу будувати проєкт з тим, що ми в результаті построємо троповерховий музей, ми до цього, власне, краще тоді не починати. Зараз у нас завдання полягало в тому, щоб зробити ці полюві дослідження, зібрати масив інформації. І люди не обов'язково у вигляді книжки чи у вигляді сайту, вони ті, хто дійсно цікавляться цією темою, вони в тому чи в іншому варіанті матимуть можливість отримати розшифровані польові дослідження. А, робити книжку або робити сайт – це вже довгий етап проекту. Це вже, знаєте, теж акт доброї волі з нашого боку. Ми можемо надрукувати книжку, а можемо її це О, це не друкувати. Це, це не входить в наш обов'язок. Я вас розумію. Але а, питання в тому, що зараз уже інститут висловив а, бажання. Угу. Є попередня... А, Скажімо, Їхня воля, вони самі про це заговорили, що вони хочуть написати книжку про Лопичину. Тому що дійсно, зараз провести тижневу експедицію, таку виїзну, по збору польової інформації, це досить ексклюзивні речі. Це Юра відповідає. Це досить ексклюзивні речі, і дуже мало регіонів можуть собі це дозволити. І в тому числі і в інтересах інституту так само є видати таку роботу. Далі. Ми Маємо людей, які допомагали нам ми фінансово в цій експедиції організаційно. Я думаю, що ми і далі будемо е, вести розмову да, про те, щоб е, видавати книжку. Тут можна і приватні кошти залежати, можна подаватися на гранти і так далі. В планах у нас це є. Але е, надати вам обіцянку, що е, наступного року книжка з, цими, з малюнками буде лежати на столі в, кожні, в кожної лохвицької дитини там, і дорослого, звичайно, що я такого робити не буду. Розумію. Питання, вибачте, тепер ви. Хто допомагає? Ефективно допомагає. І там прозвучало слово грант, і я вже так. Так. Ви вже задумались про гранти, так? Да? Мені цікаво. Звичайно, я взагалі працюю в Українському культурному фонді, я є проектно-менеджером цього фонду. Я можу вам розказати про гранти Українського культурного фонду, куди ви угу. можете подаватися. Я, на жаль, не можу подаватися в цю структуру, бо я в ній працюю. У угу. мене конфлікт інтересів. Але є інші структури, які я можливо можу там задіяти. А, що стосується того, хто нам допомагає, я в першу чергу звичайно звернулася з листом до Лохвицького міського голови Віктора Івановича Радка. До до районної державної адміністрації до пані Тетяни Костенко і до правіння культури Полтавської ОДА Зараз скажу так, що жодної копійки від жодного з державних органів, на жаль, ми не отримали. Вам пообіцяли? Ні Це сумно Я не хочу просто зупинятися на цьому Це насправді дуже неприємний досвід Особливо це стосується поведінки керівництва Лохвицької ОТГ а, Ми не будемо на я, я не хочу, да, насправді, це розкривати цю тему. Є населені пункти, які мають зворотний зв'язок, ініціативу, підтримують, зустрічають, їм це цікаво. Є такі, кому це не цікаво, і взагалі жодної зворотної ініціативи немає. І, на жаль, місто Лохоця належить до цих населених. Пані підтримують. То підтримує, підтримують uh -huh. нас uh, приватні підприємці з Лохвиця. Так, в uh, першу чергу хочу подякувати пані Галини, Галині Мельник, яка розселила безкоштовно нашу експедицію в хостелі uh, на цілий тиждень. Далі Приємно, нас дуже так. підтримує, в тому числі Григорій Шамрицький, uh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Григорій Шамрицький. Григорій Да uh, фактично, вся логістика забезпечена Григорієм. Нас, нашу групу привезли із Києва в Лохвицю, з Лохвиці в Київ назад повезуть, і так само по району у нас тут возять, возять за домовленістю Григорія. Mm -hmm. а, і також хочу ще подякувати Інні Зрібняк, яка в своєму закладі ні куха, ні тира в Лохвиці, вона нас безкоштовно годує кожен день. Тому, власне, оцим ми забезпечені. Також були благодійники, які долучилися Трошечки коштами кожен по своїй можливості, ці кошти ми на поточні наші витрати. У нас просто не всі змогли поселитися в хостелі, дикого довелося поселити в готелі. Uh -huh. До речі, що досталося проєктів і перспектив, з нами є сьогодні режисерка, професійна, вона зараз в церкві. Режисер-документаліст, з яким ми плануємо знімати фільм про Лохвичину, uh -huh. зокрема про Лохвицькі села. Вона сьогодні приїхала, щоб подивитися на фору там і так далі. Скажіть, будь ласка, вибачте, ви а, зверталися до Лохвицької районної ради, депутат Лохвицької районної ради Юрій Миколаївич. До адміністрації. До адміністрації. До МДА. Всі листи опубліковані, в тому числі, і на моїй сторінці, є в райдержадміністрації. Р районна рада нічим не допоможе, коштів у районної ради немає, в них лишилося тільки-таки на заслугах, більше вони зараз в стані ліквідації. Бо у нас подібне питання, ми займаємося, uh -huh. ось, виготовляємо документацію uh -huh. на цю церкву, uh -huh. так само треба кошти, де їх брати, велике питання, uh -huh. сподіватися на державні органи, не доводиться. Ну, ви знаєте, я тут, це таке питання насправді риторичне, тому що в стані ліквідації чи в стані неліквідації, але державні органи, на жаль, дуже рідко подають руку підживальним проектам, в якому б стані вони не знаходилися. Зрозуміло. Ми вам підготували декілька чоловік, які mm -hmm. ви, мабуть, з цікавістю з нею поспілкувалися, це старі люди, які давно-давно живуть mm -hmm. в цьому селі, це Марія Федорівна Гусь, mm -hmm. і, mm -hmm. здається, mm -hmm. mm -hmm. да, це староживі, які, можливо, можливо, вам розповідуть, Розп... розпов... mm -hmm. да, багато там зможуть mm -hmm. розповідти. Mm -hmm. Це дуже добре, yeah. тому що yeah. в першу чергу вона звичайно цікавлять yeah. люди, які yeah. є носіями yeah. цієї живої yeah. історії, можуть про це а, а споїсти від першої особи. У вас Дякую. дуже гано церква, от е, наші... Е, Ви знаєте, я просто, ну, коли бачу такі просто... речі, я Од навіть не знаю, чи постити, чи не постити, тому що mm. є різні люди, uh -huh. розумієте, і такі, ну, справді uh -huh. тут, збережено, збережено uh -huh. тут збережено багато, Збережено і іноді навіть не знаю, що з тим робити, чи казати, чи наказати. Інше. Ну а чого ви думаєте, що деякі речі можна не висвітлювати, стосовно чого? Ну щоб не приїхали якісь вандали, щоб щось не вкрали, ви розумієте, ми так дуже за це да. не переживайте, за вандалів тут чітка охорона, вон у нас староста. А боюся. Богу. Це по-перше, по-друге тут у нас е е фермер. Господи, Гонта, Олександр Викторович, что поряд живет за ними, как за каменной стеной. дай ну, Боже, так что так было, как вы говорите. А вы сами представьте себя, пожалуйста. Я сценник Петро Михайлович.